Τα αθλετικά ΧΟΗ χεημερινόι αθλετικόι αγώνες 1. Χε παγονδρομία 2. ὁ παγονδρόμος Χε παγονδρόμος 3. Χε τεχνικέ παγοδρομία 4. ὁ παγοδρομικὸς στρόβιλος 5. Το παγοπέδιλον 6. Ο δίσκο. 7. Χε ανάσημος ράπτος. 8. Ο στόχος. 9. Χε πέτρα. 10. Το παίγνιον των πετρών επί πάγου. 11. Χε ταχέλια παγοδρομία. 12. Το έλκεθρον. Το χιόνο λιστείτε ερ. Τρία Το έλασμα. Τέσσερα Το παγωδρόμιον. Πέντε καίδεκα. Χέ ραπδοσφαίριζισ επί παγού. Χέ καίδεκα. Το χιόνοδρόμιον των χελκεέθροον. Το δρόμιον.